هل يعد المغني من جنود ابليس وهل تقبل شهادته وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص او فاسق انت احد جنود ابليس او انت شيطان؟ كل من دعا الى الشر هو من جنود ابليس. ابليس له جنود ومن دعا الى المعاصي او البدع سواء بالغنى او بالكلام غير الغنى او بالخطب او بغير ذلك من دعا الى البدعه او الشر او المعاصي من المغنين والعازفين. وان البدع والدعاء الى الزنا والقمار والمعاصي كلها كله من دون الشيطان حزب الشيطان هم دعاه الفساد وحزب الرحمن هم دعاه الحق والهدى فمن دعا الى الحق بفعله او قوله هو من حزب الله من دون الله ومن دعا الى المعاصي والبدع والشرك بالغنى او بالكلام الاخر او بالخبر او بالكتابات او بغيرها هم من دون الشيطان